Liviu Ple subliniere Oianu cere suspendarea lui Claus Iohannis, îl provoacă pe subliniere f PSD Liviu Dragnea, pe când un selfie de la. Provocare inedit lansat de deputatul Liviu Ple subliniere Oianu subliniere f PSD Liviu Dragnea după discuția purtată de liderul social-democrat internaut pe Facebook. Subliniere Oianul întreab pe Dragnea când va posta subliniere un Selfie fie de la marele Meeting PSD împotriva noi security? Punct. În decembrie 2016, când Iohannis a refuzat rânjând propunerea de premier, ferea se oposise ne ofere vreun argument de IPSD tocmai cât i gase cu un scor istoric. Am spus ce insul din deal ar trebui ce, dacă nu e suspendat, se va asigura ce nu va mai rămâne piatr pe piatr în România. Am reluat tema când ne-a povestit domnul Tericianu cum i-a spus Iohannis să nu facă alian cu PSD, pentru ce ar fi mai bine să nu fie prin preajm când va declana un război total împotriva PSD? I acolo există temei pentru suspendare. Apoi, am solicitat suspendarea lui Werner când a celcat în picioare articolul 80, alineatul 2 din Constituie, care îi cere să fie mediator în societate, în clipa în care a i tinge acroie pentru a provoca și sine proteste antiguvernamentale. Ulterior, am considerat ce ar trebui suspendati pentru faptul ce a celcat în picioare acela ei articol 80, alineatul 2 din Constituia României, care îi cere să vegheze la respectarea Constituiei. În momentul în care nu a înut cont de nenumratele decizii ce cere în care se face pe larghi la obiect vorbire despre repetatele încleceri ale Constituiei României de ce tre distins adies su gragerist De asemenea, din ianuarie 2017-i până în prezent, am insistat în toate felurile posibile pentru a-l convinge pe preedintele PSD, domnul Liviu Dragnea, ce e absolut necesar organizarea unui meeting masiv, astfel încât nu doar românii lui Iohannis să aibă voce public, ci românii majoritari. Din fericire, de două ori am reușit, împreună cu câțiva colegi, mai ales colege, să-l convingem pe președintele partidului. Din păcate, tot de două ori s-a întors pe dos decizia ei, nu s-a mai organizat niciun miting. M-am dus eu pe cont propriu în fața sediului Dnaila Cotroceni, cu portocale. Azi, Iohannis ne spune ce românii au respins un iarna lui 2017, asaltul asupra justiției, ce împreună el, cea saroiei românii lui, au reușit să oprească acel asalt. Ce rezult de aici? Rezult ce o inelangă ce românii vor pestrarea legilor lui Macovei. Mai rezult ce permite să o imanga tocmai pentru ce în PSD nu a existat, încă nu există curajul și determinarea necesară pentru a-i arta lui Erner, odati pentru totdeauna, ce românii majoritari vor modificarea audioaselor legii ale sinistrei Macovei. Tot azi, Iohannis i-a permis să ridice tonul i pe apese pe vocale și consoane, aproape scrânind din din dictând curii constituionale a României ce se fac și când se fac. Ce rezult de aici? Rezult ce Werner tocmai i-a mai adugat un motiv de suspendare presiunii asupra CCR mai rezul rezult ce îi permite să fac presiunea asupra judecătorilor ce cere pentru ce e sigur ce PSD nu îl va suspenda niciodată, orice ar face. Nu tiu cine-i de ce îl sfântul tuiete pe domnul Liviu Dragnea acum îl sfântul tuiete, dar mi-e foarte clar ce, în ceea ce îl privete pe Iohannis, îl sfântul tuiete foarte prost. La război nu te duci cu lalele în mână decât dacă vrei neapărat să fii îngropat cu ele alturi. Probabil ce nu vă interesează, domnule Dragnea, sfaturile-i, pererile mele. Însă eu tot o să vă spun ce cred ce ar trebui să fac PSD. psd ar trebui să demareze procedura de suspendare a lui Erneri sau să organizeze acel mare meeting Marele meeting împotriva noii security. Asta ar face PSD dacă liderul partidului ar evalua corect situația. Până la urmă, domnule Dragnea, doar inabilitatea partidului nostru face ca, după un anii juntate de la alegeri, să nu fi trecut în legile justiției, să nu fi schimbat în nici codul penal, nici codul de procedură penal, să nu o fi revocat pe liezi sufragerist, să nu îl fi rechemat din sua pe Marele Ambasador Majorista ar putea continua. decât să conversai pe Facebook cu bizarul Mircea Marian, cel care le dădea protestatarilor adresa dumneavoastră. În februarie 2017, mai bine luai deciziile care se impun. Altfel, vom atinge performanța de a fi trecut mai bine de 2 ani de când am câștigat spectaculos alegerile fără a fi schimbat cu adevărat ceva în ceea ce privete noua securitate. Lezai săl fie, urile din maini în elegei, vă rog ce singurul motiv pentru care sute de mii de membri PSD nu au EIT în strad până acum este acela ce nu va ai asumat dumneavoastră până la capte de această decizie, scrie Ple Subliniere Oianu pe Facebook. Deputatul sub semnează isemnea postarea. Liviu Pleoianu, un cetan care a intrat în politic exasperat de lipsa de curaj și abilitatea celor care spun ce lupt împotriva noi insecurity, a scris Pleoianu.